Ahojte, krásny deň vám prajem, krásny slnečný deň vám prajem. Dnes je znova útorok a ja som pripravila krátke video, ako sa dá namalovať pekne rovnomerne takýto veľký košiček. Teraz keď dokončí toto video, tak za chvíľočku pojde k kuriérovi a už odchádza svojej pani majiteľke. No a ja vám to ukážem za chvíľočku v tom videu. Poďme sa spolu na to pozrieť. Zoberte si takéto gumené rukavice. Natiahnete na ruky. Keď, keď ne, vám to nebude vadiť, že budete mať troška pofarbené ruky, tak môžete to robiť aj holými rukami. Ja som si zobrala túto ma, ma, ma, magi color sa to píše, Magicolor, zázračné farby, kúzelné farby, konkrétne oranžovú a tento sprej som doma našla. Sme to na čo používali a naliala. Umila, som, umila som nádobu, naliala som do toho túto farbu. Je to riediteľná farba. Neredila som ju už vodou, ale je to taká vodová farba, takže vôbec sa netreba báť, že by sa tá tryska zapchala. A takto vám stačí sprejovať ten košík na jednom mieste stlačte 2-3 krát, viackrát. Troška sa mi to šmíka v ruke, preto si to držím dvomi rukami. A už len otáčajte ten košík. Keď, keď použijete iný rozprašovač, tak je to v poriadku. Ja som našla tento. Ešte je dobrý ten pákový, taký, že tú páčku všetkými prstami ťahate k sebe, tak ako je, je nádoba na kropenie z IKEA. No, už sa mi to šmíka, tak si utram ruky, Utram si aj tú No a zoberte si aj štetec do ruky a tým štecom si potom popretierate Niekde, kde sa tá farba bude držať. Kde by ostala stáť. A teraz poriadne a síto nastriekajte košik z vnútra, z vonka, z každej strany a štedcom. Ešte som to môžete potom len tak rozotrieť. Na týchto väčších plochách som to nechala tak, len som dala pozor, že som ho trebárs potom otočila, aby to nestekalo dole, ale aby sa to vpilo do tej šény. Otočím. Druhá strana. Je dobré vedieť, ktorú stranu ste práve nastriekali, aby ste si to menu nepoložili. Tento spôsob vám zabezpečí, že bude košik nastriekaný aj na tých osnovách, aj medzi. Keď sa tu tak je to také. Treba tam viacej do toho tým štecom štie ďubkať. Alebo, jak by som to nazvala, stále tam treba s tým štecom tak štuchať, aby, aby sa tie štetinky dostali všade. Ale tento spôsob je taký jednoduchší. <týk> A teraz keď to takto striekam zhora, tak mi to tam zostáva na vrchu a potom sa to tam vpije. Voda sa vyparí, farba tam zostane a lepšie sa to vpije. Zaschrabem. A no a teraz vidíte, že z zo so štecom tak kde tá pába trošička zostáva stáť, tak ju zo so štecom tak rozotriem Vždy záleží od toho materiálu. A ešte jedna vec. Napríklad, keď, keď lepíte pedig do, do dna a do toho vrchného rámiku, tak tam je veľmi dobré dávať pozor na to lepidlo, aby ste ho nemali niekde mimo, pretože... Ak zalepíš štruktúru dreva, tak tam táto farba nebude chytať. Ono to uzavrie tú porovitosť toho dna a tam už farba nechytí. A keď bude aj veľmi namočený ten pedík do lepidla a náhodou vám to stečie na tú, na, na tú tyčku, tak tam, tam tá farba nechyta. Takže na to ešte si treba dať pozor, aby ste to mali Ozaj. len málo množstvo lepidla, aby to držalo a keď sa vám aj podarí to lepidlo ved bokom, tak to utrite. No, už, chyta. už chyta si tiežšiu farbu. Vnútra zvonka. Keď takto natriem, nastriekam tie košiky, tak ich dávam voľná vzduch. Dám ich tak, aby boli, keď som natierala aj dno, tak to robím tak, aby boli o niečo opreté, aby ich podfúkal vetrik od spodu, cez tu šenu a vtedy, sú, vtedy to pekne uschne. Nemusí to ísť na slnko, stačí, keď je to v tieni, keď na to jemne pofúkuje vetrik. Teda ak je teplo a leto. Ak je zima, tak nerobím, ner, nerobím ich naraz veľa, aby som ich mala kde usúšiť. Ale tak mne pri freze fúka vysavač, odsávač, takže ja to položím k tomu, alebo len otvorím dvere do frezovne a, a vtedy ten teplý vzduch mi vysúši všetko. Veľmi rýchlo aj pedu, keď farbím. Takže za chvíľočku bude košiček hotový, nastriekaný. A keď uschne, tak ho nalakujem. No a videonávod nový vložím aj do videoknihy a do veľkého košika, aby ste mali k tomu prístup. Teraz ten košiček vyzerá takto. Je sitejší, je tá farba silnejšia. Nakolko je to však pletený košík z pedigu prírodného a ten, tá, šéna je, tá šéna je, dá sa povedať, rôzna, tak preto je v tom aj ten melír. Takže vôbec to nevadí, je to v poriadku, môžete to mať aj tak. Alebo ak chcete, aby bol ten košík rovnomerne farebný, tak si e, ho oplette, najprv si zafarbite celé pol kilo šény alebo štvrt kilo šény a vyberajte si už potom len rovnaké prúty, lebo tie, ktoré vám zhnednú, smávnu alebo budú mať inú farbu, tie už do toho košíka nedáte. Budete mať síce zase oranžové ruky, ale to nevadí. To sa, to sa časom poumýva, takže to je úplne v poriadku. Dobre, takže tošiček máme hotový. Takýmto istým spôsobom ho idem aj nalakovať. Idem si dať do, tej, do tejto nádoby Ikeáckej, si idem dať e, lak. Idem ho zriediť. Hobby lak, pololesk, polo polomat a... Idem to nastriekať znútra, zvonka, nechám to usušiť a zajtra košičky posilám. Takže ja sa teším, že ste si pozreli toto video. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi za like alebo video sdielajte nejakým vašim priateľom, ktorí pletú košiky z pedigu. Vo videoknihe, vo videoknihe je veľký košík. Pridám do videoknihy aj do samostatného videonávodu veľký košík, pridám tieto nové videá, aby vy všetci, ktorí už máte tieto videonávody, alebo vy všetci, ktorí máte túto videoknihu, ste si to mohli častejšie opakovať. No a vo štvrtok chcem robiť o 20. hodine webinár, tak sa na vás teším. Idem, idem ešte dneska dať na Facebook link a... Teším sa na vás potom vo štvrtok večer na živom vysielaní vo webinári o pletení veľkých košikov z pedigu a o tých okienkách a, a o týchto rôznych veciach. Pre dnes je to všetko. Ešte ak ste prihlásení k odberu, tak sa prihláste teraz, túto dole. A ja vám budem posielať útorky nové návodové videá. Čaute a do pletenia.